І ви зараз побачите, настільки величава жінка у цій перемітці. Ой, чого ж ти, молоденька, собі й не гадаєш, Ти ж і свого молодого гастівства не знаєш, Але ти ж і та й не знаєш, що того одна біда, Бо ти не коштувала у свекрухи хліба, але ти ще не знаєш, будеш добре знати, меті ліпше голубити є, кридная мати, а не довго то, то пройде, як буде судити, та ні в годишні заместі, ні месочки обмити. як я була у мамки своїй дівкою, дівкою. Куда я йшла, то дзвеніла земля підо мною. На коли я виддалась і усохла, як билина, Нарастала й невесела в господа година. А оце діточки присіли, а оце колисочка, Нарастала й невесела Нідненка-Ніночка. А оце перу, а оце варю, а отутки колешу, Сама нікуди не піду, діточок не лишу. А зараз дивіться, самі кінчики можуть бути наперед, може бути один кінець схований назад, а можна обидва кінці сховані назад. Подивіться мудрість наших поколінь. Підборіддя повністю захищене, встаємо, і ззаду голова повністю захищена.